Ого, ого яка! Малята, люди, хлопчики і Доброго дня, малята! Доброго дня! Потрапити у гостину Святого Миколая можна відразу від входу у ляльковий театр. Там гостей зустрічають казкові герої, а далі ангел веде їх до Миколая. Доброго дня, дітки! Доброго дня. А ви слухняні. – Батьків слухаєте? – Так. – ой а вчитесь гарно? – Так. – Ну, то за це я повинен вам подарувати подаруночки? Да! – Так. Святий Миколай заохочує дітей подаруночками. Каже, приготував їх цілу торбу. – Софія, ти гарно? – А ти, а за це тобі треба подарувати. Торбу. Є дітки, які Святого Миколаю обіцяють виправитися. – Доброго дня, хлопці, я тебе назовусь. – Павло. – ти гарно да, я, я старався себе гарно. Це бувало не дуже гарно, але я змінився. – Молодець, а за те, що ти такий чесний, треба тобі дати подарунок. Захочуються вони, звісно, подарунок, а для того, щоб отримати подарунок, я їх, звісно, питаю. Чи вони чемні, чи гарно вчилися, чи слухались батьків, ще ніхто не підводив. Всі чемні, всі хороші, всі отримують подарунки. Галина Дубіцька, вчителька молодших класів, привела на зустріч з Миколаєм учнів свого класу та власного онука. По-перше, ми тільки зайшли, нас одразу зустріли герої. Вони одразу зацікавили дітей. Діти прямо в захваті, очі широкі. А коли ми спустилися ось сюди до Святого Миколая, то ви знаєте, навіть я доросла і мене так здивували і так зацікавили. Микола Ваврищук, заступник Хмельницького міського голови, каже, цього року локацію змінили, а вхід до гостини Миколая став платним через зміну концепції самої резиденції Святого Миколая. Це буде набагато більш комфортніше, тому що не потрібно чекати на вулиці, не потрібно стояти в черзі, потрібно замовити квиточок заздалегідь, потрібно зайти в театр і дитина може там від години до двох провести в цікавій атмосфері. Це інтерактивна програма, там вже платний вхід, вже попередньо записані більше трьох тисяч дітей. Загалом театр зможе прийняти п'ять тисяч дітей. Микола Ваврищук каже, що для пільгових категорій при відвідуванні гостини Миколая діятимуть знижки. За словами директорки театру Лялюк Ірини Трунової, працюватиме резиденція Святого Миколая у Хмельницькому включно до 9 січня з 10 до 17 години. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.